اللهم إن هذا يوم الجمعة فافتح علينا بضاعتك واختمه لنا بمغفرتك ورضوانك وارزقنا فيه حسنة تتقبلها منا وتزكيها وتضاعفها لنا وما عملنا فيه من سيئة فاغفرها لنا إنك غفور رحيم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك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 اللهم بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا ترد وهب لنا رزقا لا يعد وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياه وخير الممات. وثبتني وتقني الموازين وحقق ايماني وارفع درجاتي. وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات اللهم أنت الحليم فلا تعجل وأنت الجواد فلا تبخل وأنت العزيز فلا تذل وأنت المليء فلا ترام وأنت المجير فلا تضام وأنت على كل شيء قدير اللهم آت نفسي تقواها وزكها يا طير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير وأدعوك دعاء المفتقر الذليل اللهم استر عورتي وقبل عثرتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ولا تجعلني من الغافلين يا مشرق البرهان، يا قوي الأركان، يا من رحمته في كل مكان، أحرسني بعينك التي لا تنام، وأكنفني بركنك الذي لا يرام، اللهم طمأنينة ونورا بقلوبنا. اللهم أذر علي ضفاف صدورنا كل خير اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وارواحا تهوى طاعتك وَلِسَانًا لَا يَمَلُّ مِنْ ذِكْرِك اللهم في يوم الجمعه اروي امانينا بما اجودك وكرمك وحقق لنا الاحلام المعلقه واجعلها جمعه خير وعطاء تزهر بها ايامنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تجعل لكل من يمر بضيق فرجا ولكل مهموم راحه ولكل حزين سعاده ولكل داع اجابه ولكل مريض شفاء اللهم اني اسالك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت به فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك ربته. اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مديب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة ارحمني برحمتك اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين ويسر امور المسلمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مفرجا ومن كل بلاء عافيه ومن كل مرض شفا